السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ، قبل ما بنبدأ أي فيديو بنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اشكر الله يا جماعة، لا إله إلا الله، النهاردة هنلعب ببجي موبايل جيم مستودع، فخليكم مع الفيديو ومشاهدة ممتعة، 15 كيلو تحدي على 15 كيلو يلا 2 كله اول 2 كله اوه اصله أتلو اوت حتى لسه انا ماشي لا كروزه واو انها كلات سريعه جدا لا لا لا لا لا لا سارة والله. مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة مصرحة يلا تبلع تبلع والله. هو صاحبي قال لا بس برضه تبلع. تبع يلا. لا المفروض ياخي البنك طب ما البينج مش عارف ايه طيب تبلع تبلع يلا تسع كل تسع كل شخص ممكن اي اي واخد هيت شوت. سددت الضربه تمام يعني ما درناش على ال 15 كده نسددوا الضربه وخلاص بقى. وكان معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه ولايك للفيديو وتعليق في تم صل على النبي في التعليق اشوفكم في فيديو جديد وسلام